اور آفس لیٹ جانے کا خوف بہت زیادہ گیا کہ جب ہمارا اللہ پہ یقین نہیں رہا توکل نہیں رہا تب سے ہمارے معاملات بہت خراب ہو گئے ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے گا کہ آکا قریب علیہ صلاحت و نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبحوں کی نماز باجماعت پڑھے اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاً سورہ یاسین کی تلاوت کرتا گیا